התבקשנו לפשט את הביטוי הארוך והענק הזה. x בשלישית ועוד 3x פחות 6, זה בסוגריים ועוד, מינוס 2x בריבוע ועוד x 2, ואז פחות כל הגודל הזה, 3x 4. מקום טוב להתחיל ממנו, הוא זה מחדש, ולראות האם נוכל לבטל את הסוגריים בשלב הזה. נתחיל מהחלק הראשון. יש לנו ממש כאן x בשלישית. יש לנו x בשלישית וכאן, 3x, נסמן את זה בוורות 3x, וכאן יש לנו מינוס 6. אנחנו לא חייבים להשאיר את הסוגריים סביב זה, הם לא משנים למעשה שום דבר, אנחנו לא חייבים אפילו לכתוב, לא צריכים לעשות כלום עם הסוגריים האלה, אנחנו יכולים לבטל אותם רק שיש לנו סימן חיובי מחוצה סוגריים, אנחנו לא צריכים לפלג פילוג של סימן חיובי, כי לא קורה כלום למספרים האלה, וכי עת, יש, יש לנו מינוס 2x בריבוע, אז העבע הזה כאן יהיה מינוס 2x בריבוע, או מינוס x בריבוע, וכאן יש לנו... ועוד x, נרשום ועוד x, וכאן יש מינוס 2. בשלב הזה יש לנו סימן מינוס לפני כל הביטוי הזה. לכן עלינו לפלג את השלילי, זה יהיה 3x חיובי, אבל הוא במינוס 1. לכן זה באמת מינוס 3x. נרשום מינוס 3x, וכאן יש לנו מינוס, אנחנו יכולים... Uh, אנחנו יכולים לדמיין כי זה מינוס 1 שמוצב כאן בחוץ, מינוס 1 כפול מינוס 4 זה יהיה 4 חיובי ועוד 4. עכשיו עלינו לצרף את כל הביטויים עם החזקה האדומה, החזקה הזה. בהתחלה יש לנו x במהלה שלישית, אנחנו חושבים כי זה העיוור היחיד בחזקה שכאן. יש לנו כאן x בגובה 3, נרשום זה כאן, נרשום x בשלישית. נחפש את הביטויים עם העיוור x בריבוע, יש רק אחד כזה, יש לנו רק את הביטוי הזה שכאן, יש לנו מינוס 2x בריבוע. ומה לגבי הביטויים עם x? יש לנו 3x ועוד x פחות, שוב 3x, אז 3x פחות 3x התבטלו ונשארנו עם x ועוד x. ולסיום נאחד את העברים האיבר, הקבועים, אז יש לנו מינוס 6, מינוס 2 ועוד 4, מינוס 6 פחות 2 זה נותן מינוס 8 ועוד 4 זה מינוס 4. ובזאת סיימנו, יש לנו תצורה מפושטת של הביטוי. קיבלנו פשוט פולינום של ארבעה איברים.